Voit lisätä kuvan Word-dokumenttiin tietokoneen tiedostoista tai verkosta Bödin hakutoiminnolla. Siirry valikkoon Lisää ja valitse Kuvat. Valitse haluttu kuva ja klikkaa Lisää. Voit lisätä online-kuvan verkosta valitsemalla valikosta Lisää ja online-kuvat. Hae sopiva kuva hakusanalla. Hakutoiminto huomioi Creative Commons-kuvat, jos asetusta ei muuteta. Valitse kuva ja klikkaa lopuksi lisää.